Salam, hər vaxtınız xeyr əzis tamaşaçılar. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Məni 3 saat dindirdilər. Səməd Seyidov etiraf etmədik deyir. Avropa Şurası Parlament Asamliyasında bugün tətbiq olunan sanksiyalarla bağlı yaradılan qurup 3 saat məni dindirib onların suallarına cavab vermişəm. Bunu Azərbaycan Milli Məclisinin aşpadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyid İvona qarşı qurum tərəfindən tətbiq olunan sanksiyayla bağlı keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib. O qeyd edib ki, suallar hər şeyin təkrar soruşulmasından ibarət olub. Bizə təsir edirdilər, deyirdilər ki, sadəcə etraf ki, burada başqa işlərlə məşğul olubdur olursuz O zaman sizin adınıza qarşı heç bir siyahı tətbiq olunmayacaq və s. ilahir. Təbii ki, etiraf etmədik, çünki bunlar uydurmaydı, etiraf etmək mümkün değildi. Bax, bunların məqsədi elə burdan da məlumdu, qələzdi niyyətləri vardı, yerinə yetirirdilər, deyə Səməd Seydov bildirib. Avropadan daha bir xəbərimiz. Almanyada qaçqın kampında yaşayan Azərbaycanlılar etiraz aksiyası keçirəcək. Almaniyanın Bavariya əaliyyətinin Digendorf şəhərində qaçqınlara tibbi yardım göstərən həkimlər yardımlardan imtina etməyi planlaşdırırlar. Bu bayada Almaniyanın Düsseldorf şəhərində yerləşən legal inteqrasiya mərkəzindən məlumat verilib. Məlumatda deyilir ki, həkimlər qaçqınların fövqalada dərəcədə tələbkarlığını və intizamsızlıqlarının dözülməz olduğunu bildirir. Üstəli, belə sığınacaq axtaran şəxslər sığınacaqlarda həkimlərə münasibətdə özlərini hörmətsiz aparır. Hətta Azərbaycanın olan bir şəxsin həkimə zərbə indirdiyi də bildirilir. Həkim son günlər xidmət göstərdiyi 41 pasiyentdən yalnız bir nəfərin ona sağol ol dediyini bildirib. Məlumat üçün bildiririk ki, Degendorf şəhərindəki qaçqın kampında qalan Azərbaycanlılar da bu şəraitdən və onlara göstərilən xidmətdən narazadılar. Onlar bu yaxınlarda etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırırlar və bununla bağlı artıq polisə icazə üçün müraciət ediblər. İşdən çıxarılan general nazirin qohumudur. Baş prokurorluq və dövlət təhlükəsizliyi xidmətinin bir neçə gün əvvəl dərman mafyəsinə qarşı keçirdikləri əməliyyatdan dərhal sonra vəzifəsindən uzaqlaşdırılan hava nəqliyyatında baş gömrü idarəsinin reisi Sadik Abduyev, Fövqalada Hallar Naziri Kemaləddin Heydərovan həyət yoldaşının əmrisi oğludur. Bu il, aprelin 30 unda Dövlət Gömrük Komitəsinin yüksək vəzifəli şəxslərinin də içində olduğu dərman mafiyası ifşa olunub. Üç gün sonra, mayın üçündə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinin müvafiq əmrinə əsasən hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin reisi Sadik Abduyev və Tibbi Xidmət İdarəsinin reisi Fikirət Qədiməliyev sənən cama götürülüblər. Sonuncunun barəsində cinayətçi qaldırıldığı bildirilsə də, Sadik Abduyevin istintaqa cəlb olunması haqda məlumat verilmir. Son xəbərimizi diqqətinizə çatdırıq. Siyasi məhbus Talib Bağırzadə düşmənciliyə son qorunmasını tələb etdi. Qobustan həbsxanasında saxlanılan ilahiyyətçi Talib Bağırzadəyə qarşı təziklərin daha bir dalqası başlayıb. Bu barədə ilahiyyətçi özü bildirib. Talib Bağırzadənin sözlərinə görə bir müddət ki ona ailə üzvlərinin yaşadığı evdən başqa heç bir telefon nömrəsindən zəng eləməyə icazə verilmir. Bu azmış kimi üstəlik bütün danışıqlar dinlənilir. Ailə üzvləri ilə söhbətində belə həbsxananın əməkdaşları danışıqlara qulaq asırlar. Bu təzyiqlərin mənbəyi prezident aparatıdır. Oradan verilən xüsusi göstəriş əsasında bizə təzyiq olunur. Telefonla danışıqma, qanunsuz müdaxilələr, danışıqların dinlənilməsi, dini ayinlərin icrasına maneələr, bütün bunların Əsərə alıb çağırış edirəm ki, hakimiyyətin bizə qarşı başlattığı xüsusi düşmənçiliyə son qoyulsun, Talih Bağırzadə yaydığı açıqlamasında bildirir. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırdıq. Sağ olun, salamat qalın.